Το μαθησιακό αντικείμενο κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου χωρίς δυνατότητα διόρθωσης προγράμματος είναι ένα απλό ψηφιακό περιβάλλον προγραμματισμού μέρος της Συλλογής Προσχολική Εκπαίδευση του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων και εντάσσεται στη ΣΤΟΠΟΕ. Πόσο εύκολο είναι για τους μαθητές και τι μαθήτρες προσχολικής ηλικία να προγραμματίσουν Προάγει εκμάθηση προγραμματισμού την ενεργητική μάθηση και δημιουργικότητα. Υπάρχει μόνο μία λύση για κάθε πρόβλημα. Βοηθάει ο βασικός προγραμματισμός τους μαθητές και τις μαθήτρες προσχολική ηλικίας στο διαχωρισμό των ενιών μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Μπορώ να έχω αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας για την τάξη μου ανάλογα με τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με εύκολο τρόπο, δημιουργούν απλά προγράμματα για να μετακινήσουν το χαρακτήρα ενός εικονικού ρομπότ, αναπτύσσοντας δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και δημιουργικότητας. Οι διαφορετικοί χώροι δράσης προωθούν την ενεργητική μάθηση και αλληλεπίδραση με το ψηφιακό περιβάλλον. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες ή ο εκπαιδευτικό διαλέγουν με το πλήκτρο νέος λαβύρινθος το λαβύρινθο στον οποίο το ρομπότ θα περιηγηθεί. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες με πολύ απλό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις εντολές κίνησης μπροστά πίσω-αριστερά-δεξιά, δημιουργούν το πρόγραμμά τους και έτσι επιλύουν το εκάστοτε πρόβλημα. Διαφορετικοί μαθητές και μαθήτριες, ατομικά ή σε ομάδες, μπορούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Αλλά μην χάνουμε χρόνο, ας επιλέξουμε «Λαβύρινθο» με δυσκολία. 1 και ας ξεκινήσουμε την περιήγηση. Το ρομπότ Πασχαλίτσα θέλει να φτάσει στο στόχο λουλούδι. Πόσα βήματα χρειάζεται για να φτάσει? Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει. Άρα το ρομπότ μπορεί να πάει ένα βήμα δεξιά και μετά να προχωρήσει. 1, 2 βήματα μπροστά. Πατάμε την εκτέλεση, δηλαδή το πλήκτρο Play και το πρόγραμμα εκτελείται. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής και η μαθήτρια επιβεβαιώνει άμεσα τη λύση του προβλήματος και ανάλογα με το αποτέλεσμα επιτυχές ή μη επιτυχές επιλέγει πώς θα προχωρήσει. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα είναι λάθος, χρησιμοποιεί το πλήκτρο Διαγραφή εντολών για να διαγράψει το πρόγραμμα και να το σχεδιάσει από την αρχή. Η ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία του συγκεκριμένου περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα να αυξήσει ο ή εκπαιδευτικός το βαθμό δυσκολίας του κάθε λαβύρινθου με τα βελάκια στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος λουλούδι μετακινείται σε έξι διαφορετικά σημεία στο χώρο του λαβύρινθου. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνονται στη δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων, ξεκινώντας από μία απλή ακολουθία εντολών και οικοδομώντας μία πιο σύνθετη. Και σε αυτό το περιβάλλον, όπως και στα άλλα της συλλογή. Το πλήκτρο καταγραφής ήχους της κάθε κίνησης διευκολύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ανάγνωση του προγράμματος καθώς και στην ταυτόχρονη σύνδεση της αντίστοιχης κίνησης του χαρακτήρα ρομπότ στο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες διευκολύνονται να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο εξυλόγιο όπως μπροστά πίσω-αριστερά-δεξιά, και να ελέγχουν άμεσα την ορθότητα μέσα από την κίνηση του ρομπότ. Σκοπός λοιπόν του μαθησιακού αντικειμένου είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με τις βασικές εντολές κίνησης, όπως είναι η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός, καθώς και ο χειρισμός ενός ρομπότ για την εκτέλεση, διαγραφή, πάυση ή διακοπή ενός προγράμματος. Επιπλέον, το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κλιμακούμενης γνωστικής δυσκολίας ανάλογα με τις διαφορετικές γνωστικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών. Στο φωτόδεντρο, στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικείμενων και συγκεκριμένα στη Συλλογή της Προσχολικής εκπαίδευση, μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν στο βασικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη βασικών προγραμματιστικών δεξιοτήτων, όπως είναι τα μαθησιακά αντικείμενα βασικός προγραμματισμός ρομπότ και κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο, χωρίς δυνατότητα διόρθωση προγράμματος. Τα διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα, με έμφαση στο βασικό προγραμματισμό, καλύπτουν τις ποικίλε διδακτικές καταστάσεις που οργανώνει ο ή εκπαιδευτικό της τάξη και τις δεξιότητες που προγραμματίζει να αναπτύξει, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών.